اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں عبد المجید ساجد صاحب جو فرنٹز اور پروگریسیو گروپ کے مشترکہ امیدوار تھے یعنی ان دونوں گروپوں کا الائنس ہو گیا تھا تو الائنس کے جو جنرل سیکرٹری کے امیدوار عبد المجید ساجد صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورت حال ہے اور وہ کس طرح اس کس تناظر میں اس چیز کو ہیں دیکھیں وہ تو سب کی طرف سے ہوا ہے हुँ. اب ٹوٹل ووٹ جو انیس سو ستر کاسٹ ہوئے ہیں جی وہ سینئر نائب صدر یا نائب صدر کی سیٹ پہ پورے بھی شو ہو رہے ہیں جی بالکل جتنے بھی ہوتے ہیں نا کہ اس کی پانچ سو لیا اس میں چھ سو لیا اس میں چار سو لیا اتنے مسترد ہیں تو وہ ملا کے انیس سو ستر ہی ہونے چاہیے جوائنٹ سیکرٹری اور فرانچی کی سیٹ پہ وہ بن رہے ہیں انیس سو 1954 या 1955 सौ ठीक है ठीक है 14 और 15 13 14 और 15 इतना फर्क आ रहा है ठीक है ना बिल्कुल सही वो नहीं उसमें से पेपर गायब हैं वो वो कट्ठे मिला के उसमें फर्क आ रहा है वो होना चाहिए वो या तो मुस्तरद में पड़ता है या वो پہلی میں آتا ہے یفلاں کینڈیڈیٹ کا یفلاں کا ہے تو وہ ملا کے پھر انیس سو ستر ہی ہونے چاہیے وہ اس میں سے غائب ہوئے ایک ایک اسی طرح گیم اور کرنے کی کوشش کی وہاں ڈیری کٹنگ ہوتی ہے جو پیپر بیلٹ پیپر ہوتا ہے نا ہر امیدوار کے بالکل لیٹ کے وہ کٹنگ ہوتی ہے تو جس کے جو جو نکلتا ہے اس کو وہ اس کی ڈیری میں آ جاتا ہے وہ بنا لیتے ہیں تاکہ وہ گننے میں آسان جی بالکل بالکل اس کے اندر بھی مثلا ایک ڈیری کے اندر مثلا بابر صاحب ہیں ہماری دوست ہیں وہ پانچ سے لڑ رہے تھے ہاں ہاں جی हाँ جی بلکل زہیر صاحب اچھا وہ ہم ادھر سے لڑ رہے تھے ویسے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے تھے ساتھ جی بالکل جی تو وہ ان کی پہلے جیت ان کے اناؤنس بھی مطلب جو ہوتا ہے غیر سرکاری طور پہ جیسے نہیں غیر حتمی نتیجہ جی جی وہ ہو گیا اناؤنس اور بعد میں پتہ لگا کہ اس ٹیری یعنی اس منڈل میں اوپر جناب صاحب کے ایک دو ووٹ رکھے ہوئے اور نیچے سلمان قریشی بھی لگ رہے تھے اسی پہ تو وہ نیچے سے ان کے نکلے اچھا پھر بھی کم ہوئے تو اس میں پھر وہ سلمان قریشی جیتے مطلب یہ اس نے پورے سسٹم کو مشکوک بنا دیا بالکل بالکل ان باتوں کے आ, لیکن بات یہ ہے کہ کلیئر ہونے یا اس کی بات ہی نہیں ہے بات ہے اس کے نظام کی اس کی شفافیت پہ سوالات کی تو یہ کل جو اناؤنس ہونے جا رہا ہے پانچ بجے تو اس پہ مطلب اسے سب ایکسپٹ کر لیں گے اس اناؤنسمنٹ کو یا اب یہ ایشوز آئیں گے سب نہیں نہ کریں تو پھر ٹھیک ہے ڈی سی کو کلب دے دیں گے اور کیا مطلب کیا کہیں گے دوبارہ الیکشن کرواؤ ونڈیسٹوڈ بات دیکھیے اس کا متفقہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس میں ہمارا بھی نقصان ہے اور کسی دوسرا کوئی مانے گا یا نہیں مانے گا اس کا بھی نقصان ہے ہمارا ہے نا نہیں مانے گا تو میں تو یہی ہے کنٹرول دینے کے لیے تو نہیں ہم یہاں بیٹھے مطلب کہ اس کو بچانا ہے اور ہم ہی قربان قربان ہو جائیں تو یہ سارے ایک حد تک جذبہ ہوتا ہے اس چیز کا اب وہ ہے نہیں کہ شفاف انداز میں آ جائیں چاہے اس کی اس کا جو بھی راستہ نکلتا ہے اس میں آ جائیں جو مرضی جیتے جو مرضی ہارے ہو تو ہماری بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہمارا ماضی بھی گواہ بالکل ابھی ہم لڑتے رہے بڑے برے برے حالات میں بھی لڑتے رہے ہارتے بھی رہ جیتے بھی رہے جی ناظرین آپ نے یہ سنا جو لاہور پریس کلب یہ بہت پریس کلب ہے لاہور پریس پر جہاں جو ہے با یعنی با بڑی بڑی شخصیات جو ہیں پورے پنجاب کی شخصیات بلکہ گورنر پرائم منسٹر اور یہ سب لوگ یہاں پہ آ کے اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اپنی آواز جو ہے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو یہ جو پریس کلب ہے اہم ترین پریس کلب جو ہے وہ اس وقت تنازع کا شکار ہے اور ابھی کل پانچ بجے کے اجلاس میں جو بھی صورتحال سامنے آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ صورت ال ہے اور جو صحافی حضرات بہرحال باشعور لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست دانوں کو شعور کی تعلیم دیتے ہیں اور اگر کہیں کرسیاں چل جائیں اسمبلی میں کابینہ میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو تو یہی وہ صافی حضرات ہیں جو ایک دوسرے پر اس طرح جو کرسیاں چلائی جاتی ہیں یا تان تشنی کا سلسلہ ہوتا ہے یا گالم گلوچ کا بازار گرم ہوتا ہے تو یہی لوگ ان پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو مجھے اس بات کی کبھی امید ہے کہ یہ جو تنازعہ ہے یہ باہمی رضامندی کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ اسے حل کر لیا جائے گا